запуск. За ним є закріплена людина, яка теж відповідає, він і дивиться, і, і обслуговує його, щоб він працював. Микола працює на атракціоні «Ромашка». Ми кожен ранок перевіряємо, чи диски в порядку. Так само робимо перший круг – подивитися, чи атракціон в порядку. До нас приходить спеціально навчена людина, яка перевіряє,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 Атракціон знаходиться в гарному стані. На момент проведення технічного огляду він знаходився в справному стані і відповідає всім технічним даним завода-виробника. Проводилось значить, випробування статичні кожного модуля і кожного місця, і проводились динамічні випробування. Як розповів Валерій Закотянський, на держпрацю покладено перевірку наявності дозвільних документів на атракціони підвищеної небезпеки. Зараз в нас воєнний стан, тому у нас мораторій на будь-які перевірки. Тому все зараз покладається на власника атракціонів, а також на органи місцевого самоврядування. Власник повинен призначити відповідальну особу. Ця особа повинна бути навчена з питання охорони праці, а також мати відповідну групу допуску з електробезпеки. Дев'ять атракціонів у парку імені Чекмана у комунальній власності, каже інженер підприємства парку і сквери Тарас Панасюк. Вісім з них знаходяться в оренді і один наш атракціон, за який ми обслуговуємо і відповідаємо за нього. Атракціон «Круговий огляд», його було в минулому році відремонтовано, відреставровано. Після зимового сезону ми провели всі технічні роботи по обслуговуванню. Він пройшов чергову експертизу в експертному центрі. Кожного дня перед початком роботи атракціону оператори разом з електромеханіком проходять і дивляться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 Минулого року відремонтувала, активно люди ним користувалися, каталися, принесла минулого року доходу 2,2 млн гривень. Це більше половини коштів витрачених на ремонт. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.